Thank you. ماش مش مش مش مش او او او بابا يغرب الدفاع المغربي فردا فردا او او او بابا <تصفيق> الحمد لله مره <مرات> ثانيه <تصفيق> الحمد لله مره ثانيه لانه خطب خطب هدف هدف لسه بركوت يا زمالك راقص باليت راقص باليت اه طبعا شفتوا بقى الجو عامل لا لا فكره ثانيه تركو اوباما فاح تركو اوباما راح الدور باسم مين؟ الدور أبوام باسم اوباما كورة تاريخية كورة تاريخية هنشوف مين اللي جاب الهدف ده هو وهنشوف الملعب شبه مين والمخرج هناك يفتح لنا لنا مين اللي جاب الهدف ويصفر تقريبا الحكم هناك ولا ما صفرش قولوا لنا يا جماعة مين اللي جاب الهدف؟ يحطها ايه مين يحطها مين يحطها ايه مين؟ أوباما تصوروا أوباما أوباما أوباما اللي جاب في الهدف يا سلام يا يا يا <تصفيق> يا سلام يا أوباما صلح خلينا يا <تصفيق> ولد يا أوباما يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام يا أوباما وبتشوف من واحد يا سلام والتالت والرابع يا سلام هدف رائع أوه أوه أوباما أوباما